صراغ همونطور که توی قسمت قبلی اربعین توی جی تی ای وی دیدید بروبکس نظر کرده بودن که اگه از زندان بتونن فرار کنن حتما یه سفر زیارتی برن که خب تاسون گرفتم بیام پیاده روی اربعین اگه قسمت اول این سریال رو ندیدید رو این بالا و توی دیسکریپشن میذارم. حتما اول اون رو ببینید تا متوجه داستان بشید توی این قسمت قرار وارد های عراق بشیم و کلی صحنه اسیدی و تولید کنیم <تص> پس تا آخر ویدیو همراهمون باشید و چنل ما رو سابسکرایب کنید و لایک این ویدیو یادتون نره خیلی خوب فکر کنم رسیدیم حواپیمای یو شیش در فرودگاه نجف روی سکو خواهد نشست این ما اینجا نمیریم اینجا نه Welcome to اله مصافیونی محترم به عراق خوش اومدید He, خدا خدایا بداخره ما هم تونستیم بیاییم ببینیم <متصفح> خدا قبول کنه. هرچه راخ هراخ بره خوب اجرش به هم دیگه خو بریم ببینیم, ببینیم از کجا باید شروع کنیم پیاده رو بیرو هی خدا شکری بداخره باید اینجا رو دیدیم یای یک بل چاب یای ایوه ایوه خدای ای خوب ستاتون هم هستی این وسایل ها ای, ای, ای راست میگه آقا وسایل ها کجا گذاشتین از تروور بپرس تروور تو هم که همیشه گل میزنی بابا یادم رخون تو هواپیما پیما واقعا که خاک تو سرتون ورش کن بابا بریم اینجا خورکی مرکی زیاد هست خلیمونیم آبازو گوه ریش بهت میاد برادر شده بریم بریم بیاید بچه ها وای خدا نظری جان جان جان آقا این ها چیه نظریاتون ببینه وای چقدر از نیساندیم جان جون جون جون به همهش لا لا همهش همهش رو نمیتانیم برداریم آقا واسه بره بابا چخ دانش مگوره میزنم تا تو جمع کن وای واسه چی دارید شما؟ اه, چی، چی، چی، چی، چی، چی، بایستو جون، جون، جون، چایی این چیه آب گوشت هم دم میدید؟ دمتون گرم آقا مرسی ما که لازی به زحمت نبودیم اه. آقا اون دارن نفت میکشن از حراق <تصفح> تو با حاله چادر همه چی هست دادش میدونم بازو بارال حسینیم بده ما گلت بچه هم بیاید اینجا هم هست بودو <تصفح> اینا که خالیه حتی سر صفره محموزه دارید سگار میکشی؟ چمانه بیدردخو موچه را زدی اوی اشتباه شد ببخشید ایوال ایوال هم گذاشتم با خالی کردن همه چی به ما نرسید ای بابا خیمه <تصفح> یای بابوسین یای بابوسین چقدر شما زحمت میکشید چی چی چی بیایی اونجا بیاد بیاد بیاد اینجا بخورید این چیه؟ آجی این ها تو اینا از کجا بردید؟ واقعی دو وای وای بای, بای, بای. یکیش خالیه ولی اون یکی رو برمیدارم خدا من همیشه عاشق نخلستان بودم آره این نخلستان خیلی جالبه خیلی باحاله میدونید؟ ایچی عاشقانم که گرفتین زمین تب کنم بول اوزی ها فضای با حالی فضای مینه کن باری جلو ببینم چی عب بخورم آجی تو عب سرد کن توفل قایم کرده ایچی کلاشین گذاشین تو عب کن اکنه دایش باشید یعنی چی یارو چه رفته بالا غذا یو پای بی دفتی رو غذاهای مردم گند بکششون مردی که زهور اماموسین اومده اینجا ببخش تو غلط کردم خوب خوب خوب آفلین آفلین همه شمال منه همش شمال منه یا عبودی چی چی چی اینم داره کباب درست میکنه حاجی ببینم اینم بابا حاجی امو عله این کبابا که آماده میشه حالالا شما یک ساعتهگی به چی؟ یک ساعت دیگه بره بابا کی حصله داره یک ساعت دیگه برگردها بر چی چیکار کنیم؟ یک ساعت دیگه برگردیم؟ نتیگهشکممو و خاطر کباب میخواه یه ساعت وایسی راست میگه دیگه اجب به مقی هستی تو. او با حال جیبتدی دیگه تو خ ا هم خام خام من دوست دارم به کباب گوشت خام دوست دارم نمیشه که پسرم یعنی چی نمیشه؟ باید بشه؟ با زدیم بیچاره رو حالا یه کباب نداد بهت خودم برمیدنم کباب آرد اونو چرا میزنی؟ بعد میگه ظاهره ماموس اینا بیا با, با, با مرد بیا مردی که چی چی چی سوقات برای حاج خانم یدون از اینو بردارم چی با چی عقیقه نه رقیقه چی فرانکلین آه شربانه که را پشیدی که چی میشه آجی، <تصفيق> فرنگری اینجا آمریکا نیست. اینجا عراق خوابر میانه است. با شلوارک بیا بیرون. <تصفيق> خدا داره چه اتفاقاتی برات میفته. نه من سیام. کسی به من دقت نمیکنه. به خدا ببین هیچ چی نیست. ای بابا. اینجا ببینه ببینم. ایچی ایچی ایچی. آره ای چی چی چی. آره آره تمرین کن. ها ها باری کلا یک 2 ها 1. عارف میتلا آه آه بیا. آره بیا ما عارف تو. هم. چی چی چی چی بیا جلو بیا جلو ببینیم، میتونی من رو بزن یا نه؟ گمزم <تصفيق> خوب، خراکی هاشم برداریم آقا یه داره عقیق برداره واسه هاچ خانوم نه بابا، هاچ خانمین به چه دردش میخوره؟ برای میدرم، خودم میبرم تو آمریکا چند برابر قیمت میفروشم بابا بردار، بردار تو آمریکا میتونیم به دولار بفروشیمشون یعنی چیمه اومدیم زیاره؟ نه چشم چرونی آه اشتباه ولی ولی بانده تنظیم کنده در اون چرا پوشش به ما هست نکنه چی نه بابا ای ولی یک شروع سفر از اینجا خواهد بود عمود یک ربو کر ما داریم میایمه چی چی چی چی چی گذا جان جان من گذا میخوام بروم که من گذا میخوام خوب ولی همه رو میخورم جون چه قرد بابا این همه خوردی سیر نشدی نه من هیچوقت سیر نمیشم بامت جان چی؟ نه همه اخشون اینجا خوابیده مردی که مگه اینجا جای خوابه پاشو ببینم مردیگه مون کن او پاشو ببینم یعنی چی؟ بلن شو بابا ولش کن بذار بخوابه خسست اون بر بخو بخوابه اینجا میگه جای خواب آخر بلن شو بلن بشی یا ایکی دیگه بزنم بابا ولش کن بلن نمیشه ولش کن باشه بابا باشه بذار گرداری چه غلطی میکنی اینجوری بریم تا ده روز دیگه هم نمیرسیم ای رس میگی ای خدا ای چی اشمام 80 کلومتر تا کربلا باقی مونده بود با. ما باید داخل این نخلستان را بریم تا به کربلا برسیم هشتت کیلومتر پیاده بریم بابا من بده کیلومتر کلومت من پاره میشم پیاده برم یعنی چی؟ این ماشین بگیریم بریم دیگه نه دیگه آقا تو نز کردیم مردی که آره خب وقتی زندان بودیم نز کردیم ولیم من... چه میدونستم این مرد مسیران خیلی طولانیه باید بری به ما ربطی نداره ای بابا باشه یای <تصفيق> ماموسی قبول کن ای پیری چی داری گفت میکنی خوشمزه است؟ بده من بگم بده من چلی, نا... چلی دوتش زمین اه. مرتی که چرا میزنی آخه ملتو باش بی خود به من نداد ای بری بچه بچه بیاید اینجا بیاید اینجا <تصفيق> اما یه اکس دست جمعی از ما میگیری بزنیش جست بگیرم بچه ها باشید اونجا افلین یه اکس از اتون بگیرم همینجوری یک دو بگید چی اه ما اینکه نه ما رو چرا نگاه بابا یه اکس دیگه اینجا رو دگاه کنید تور اوی ما نگاه کنید من چی؟ مایکل این برو نگاه کن احمد چی چی؟ خب. خوبه خوب شد خب بابا زیاد وقت تلف نکن اینجوری 600 طول میکشه برسید به حرم این راست میگه بیا بریم. بیاد <تصح> 80 کیلومتر <پاره>. بیا <تصح> بیایید بچه چی؟ چرا دیگه هیچی واسه خوردن نمیدن؟ اگه نمیگفتن کل مسیر پر از غذاست بابا ما اینجا از گشنگی میمیریم نه کدوید بیا ببینم احمقا چه تا احمق اونجا دارن راه میرن وای ما اینجا از گشنگی میمیریم زود باشید چی؟